مصطفى من للصفا الصفا سيد الأنبياء مش في الوفاء كان في عطفه لليتامى ديفا مصطفى مصطفى من للصفا الصفا سيد الأنبياء مش في الوفاء كان في عطفه اليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى من للصفا سيد الأنبياء مش في الوفاة كان في عطفه للياتام ديفا مصطفى, مصطفى مصطفى من للصفا سيد الأنبياء مش في الوفاة كان في عطفه ليتمادفا للسماء ارتقى فاتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا انتم الطلاقا من بعول الصفا سيد الأنبياء مش في الوافاة كان في عطفه لليتامى ديفا مصطفى مصطفى من بعول الصفا سيد الأنبياء مش في الوافاة كان في عطفه اليتامى دفاع كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيدهم في الكرم قمة في العطاء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى ديفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى ديفا